أبي هذا العريس جاكم هذا العريس استار صفق هذا العريس السيولاء يلا السبعة تقبال العريس ما بها كل مجال يلا حيوم صفق أقوى أقوى خالب الأخير يلا حيوم راح أنطلق تناثرية ولد مرصد خوالي يلا بس ارد بعد صفقه العريس الاخير الاخير انا شاد عداوي الاخير وعلي يلا حييوب اخما نبان امان ذوول ربعي يا ربع العريس ذوول ربعي اللي فيهم اكشاخ ومرد الشام تمرد بيهم فزعه. لولا ربعي ذولا ذولا ذولا ذولا ذولا ربعي اللي بهم اكشخ وامرد الشامت مريد وهو مو كل اخو علي نشيد ذولا التشاي علي شايف من من الطبخ وعمود مرة شايف الأخ من الطيعه تشكي على مدمره على على ابو اللي طبخه من تغذك الدنيا وحال تتواز هو علي بالقصه هي اللي يطبخه ماي الرات ابو الاحمر بطخ. من تغذك الدنيا وحال تتوازن اخو مثل التفق مطلوب للعازه الما فازع لخو ما ينحسب رجال بلا يستاف ما تنشال الجنازه وابن امك يعرف جروحك اللي يصوف ويخيطهن هين ويدرس هين درازة لا تطيب خيك تطبيك الناس لا تطيب لا تطيب لا لا لا لا لا, لا, لا تطيب خيق تطبيك الناس ينعى بالقلب من يترك اعزازه ومصيبه الدنيا من الدور وتخلي 70 ذلوب نفس العزيزة يقوم بالماي سوى يتوسل هاي الناس يا ثامر يا ثامر عميت عين الأعوص صار عندهم زين ويذمون المعدل ودخيل الله شملنا هموم كل غروب نتعلى البشر بشر مو أنبياء الله حتى هواية نتحمل اللي وقف لبضي جمس دين عليهم مسجل وهو اللي ما بيهم اللي يخجل يفسلون يفسدون وكل ما يوافي لك يفستون ويا رب العزامة بيهم يفشلون اتشيله اتشيله اتشل اتشيل اتشيل تاعي هاي يدلوا حبيه هسه نجي العريس انتو شايفين هويات القديمه يا ولد يكتبون مقفل الهويه شنو مو لا لا لا اوقف شو كتبوا زوج لا والله انا آه الزوج بويا مش كنت بالروه الهوية؟ خلنا نسمع للعريس عمو مو زوج او اي وموتنا ما عرس بعد هسه اللي عرس الزوج نسمعكم على مود دقون الساده شو من هواك شيفقني انا بعد بر البيت عمله الصير تخليني مننا مبطبر وتطقني بويا نسوان كان صاحبه وخذاها ها كان صاحبه والله العظيم قصبك يا سيد مو نسوان هزوا مقلوبات كل الزين حاصر ناس تتفني امهات سحوره كان امهات السحوره ما فكينا امهات سحوره في يمه كان كل نهايتهن بس اخ من انام وبطباره وطقني ويستاهل المعرس الهولي يلا الهولي أيوة النعيم يلا, يلا يلا يلا يا ربع اليوم صف يلا صبغة العريس، يلا عبودي شو يقول؟ بعد شكليتكم خليت رس جوبة والمعرس خطية كتلة الصوبة شايف شتي يا السيد سيد احمد بو فراشي القاع خلنا ظهر سلاية وبعشيكم شا صارت عنده ترباية اوف عزاب عزابي, عزابي يلا عبايد البصراوي يعني اريد رب العريس بابا هاي مال كرسي ما تفيدني ما تفيدني الستر ذبوها نمي دم الستر نمي الستر بعد ما تفيد احترقنا يا الله نهيان هين وعدا اخنا ما يا ربعة وعلي كسر ما يشيل العريس علي عمس العريس حلف نفت حمام الشال بيها الرأس اي معروفين عدو مغاصل ما ينقاط ولك شيلونا شيلونا العريس شيلونا علمتن ما وهذا لفت عقالي قاضي الليل مع الريس مو كل من وبهم صرفن درعانا وبهم بهم بهم معدل يلا عليها البصراوي عليها البصراوي عليها لا تبخل عليهم مش و عمي ها ها ها ها اسمع جيسي و بيكي سورة شاشة نصروسية وداير عشرة ويا يا هنفار و الطيق لحيدر فيرثي الطيق. أهو دبت عقالي دبت عقالي الليلة و ليلة مع الرس دبت عقالي